А събуждащият книги събужда светове. Ние не да живеем само в един свят. Много хора обаче не знаят това или по-скоро са го забравили. Обитник е глупаво е да живеем само в един свят, само на едно място и в и едно, едно време. Аз искам да живея при хобитите в средната земя. Аз искам да бъда муза на шекспир. Аз искам да пиша с Валери Петров. Аз искам да ви обиски, искам да и етелс. <сък> искам да съм рица от средовековието. Аз искам да се разхождам по морското дъно. Аз искам да полетя с Питър Пани Уенди. Има е една тайна. Но... Нека си остане между нас. Четящият Четящия човек и е красив. Обгреди се около себе си. Но... Винаги се личи кой че те и кой не. Има една особена замайност. Очите на четящие стават по-различни, по, по излъчващи Набраво се разхубавяваш. Завиждам ви, че имате да събуждате толкова книги и толкова светове. Мрежата служи за да се лови рибата. След като рибата е оловена, мрежата трябва да се забравя. А примката служи за да се лови зайката. След като зайката е уловен, пръмката се забравя. А думите, думите служат, за да се улови смисълът. След като смисълът е уловен, думите могат да бъдат забравени. Има думи за всяко нещо и за всяка една работа под небето. Думи за раждане, думи за умиране. Думи за насаждане и думи за изкореняване на насделото. Думи за събарене и думи за градене. Думи за убиване и думи за изцеляване. Думи за мълчание и думи за говорене. Думи за обичане и думи за мразене, Думи за война и думи за мир. Време за всяка една дума. Да можех да намеря някой, който е забравен думите, да си поговоря с него. После той се ражда, мокри пелените, кучето го ближе, баят му жените, пуче грозно, бебето не обучаса. После го убият, няко му заквасят, после вече ходи пада и авария в 10 минути между ваша шамара. После той се учи, всичко е нормално, нито много глупав, нито гениален. После устигани в каква там рота, майка му се дръжка, баща му горте. После с жените... Нищо интересно. Нито много трудно, нито много лесно. После тя е трудна, после те се женят, после то се ражда и пелените сменят. После той се хваща в мините лидели, блъска нощни смени и някой лев печели. После е вдига къща, цяло се цъка. Звани с туалетна и балконът стъклен! После е какво е става в някой вид банален. Тя се един от смяната май началник смяна. После той разбира. Но мълчи и прощава. После ляга болен, повече, повече. не става. Дни да лежи, ни лежи и, и, мисли, и мисли и мисли, как така, как така се случва. Как така се Някак много леко, някак много леко. Гладко като бучка. Гладко като бучка. Всичко, Всичко се изсува. Няма, няма даже драма. Няма, няма нищо после. Нищо Ням... няма. Няма. Няма. Никак не е страшно да умреш. На този свят смъртта е нещо смътно. Тъй както си вървиш, поспреш, починеш миг и пак си пътник. Не свършва нищо със смъртта. Тя е само малка гара. Изваждаш си билет за вечността и се люлееш из вагони стари и питаш, има ли место? А там са твоите роднини. Майка ти, мъжът ти и то, каквито си ги спомняш от години. И носите се цяла нощ. Отвъд изтъмната безкрайност на Всемира. Додето станеш прах от този път и вече няма да умираш. Как си? Как си? Как си? Как си? Как си? Как дълбок страх от поглед на в истински Как си? Как си? Как си? Как си? е дори по-ужасен, защото заплачителното девне навсякъде. В нито една номенклатура на фобите не съм ме откривал. Имам страх от един въпрос. Един ужасен въпрос, който може буквално да изкочи зад тъга да скрива в да остана някоя бабка или изумотен от, от продавачата вестница. Всяко телефонно обаждане е заредено с този въпрос. Да, най-често се кре в телефонните слушалки. Как си? Лицемерен въпрос. Как си? Това е въпросът. да is the question. Възвишеното да бъдеш или не, се е сменило с това нищожно питане. Как си? Как си? Ти как си? Как си? Как ти си? Как си? се отговаря на такова питане? Спрах да излизам. Не вдигах телефона. Сменях местата, от които пазарувам. Блъсках си главата на това, да намеря защитен отговор. Как да намеря отговор, който да не умножава бездарието? Отговор, който да не зациква в клишето. Отговор, който не те кара да използваш готовия фраза. Отговор, който да не лъже, но да не разкрива неща, които не искаш да разкриваш. Отговор, който да не предполага завързването на дълъг и безсмислен разговор. Как си? Еми и горе-долу. Да. Най-разпространеният отговор по тези земи. Обратно очакването е нещо нито горе, нито долу. Как си? Абе, жив съм на кака. Здравей, ефични съм добре, ама няма да седна да се оплаквам. Как си? Като сме най-зле, така да сме. Каза се, като сме на трафезата. събрали сме се всички, дигаме на здравица, бъдваме от салатката и отпиваме от ракетката. Винаги съм се чудил какво лище е. най-добре. Едва ли сте е нещо по-различно? Без да бъда жесток. Как си? Добре, сме, ма ще се оправим! Закачих отговор от времето на соца. От тук тогава лица. Как сте, как сте? Шигуваше се генералния секретар на партията. Добре сме, добре сме! Отговаряха работниците. Как си? Не много как? Класика. Ньори от метро Пух. Ама и то вече е изхъбено търкане. Как си? Те медини дрода, да дойде. Но нищо не се случва, нищо не чакам, бутаме, някак си караме. Как си? Тъпеем. Безмилостният отговор на един ученик. <сък> зная всички възможни отговори. Разбирате ли, зная ги, но, но се от тях. Не зная как съм. Не мога да бъда категоричен. За да го отговоря подобаващо на този въпрос, трябва да прекарам дни, нощи, месеци, години да. И чета Вавилонски кули от книги, да чета, да пиша, да чета, да пиша. Как съм? Не съм. Пращих. Ти ли си този? Ти ли си тази? Ти ли си този? Ти ли си тази? Ти ли си този, дето има да идва! Или друг аз да чакам! Или друга аз да чакам. Най-дългото парче, което пускахме, трябваше точно толкова. 7 минути и 9 секунди. 7 минути и 9 секунди. С ръце на електризирани от бухера на пуловера 7 минути и 9 секунди. За най-вляскавата история. 7 минути и 9 секунди. Свят ти се завие. Вие! Вие, вие, вие, вие, вие, вие! И вие! И все пак вие се въртите. И все пак тя се върти около теб. И все пак се върти. 7 минути и 9 секунди. Никога след това. Никога по-късно. И изобщо никога. Но тогава не знаеш. Няма да бъдеш толкова дълго влюбен в една жена. Кейджот е най-дългото право на порченизъм. Ако за 7 минути и 9 секунди не успееш да солишиш една жена, трябва си най-смотаният мъж тази вечер внезапно спря тока. Объртяхме се, обсувахме, нямахме свещи. И тогава тя каза... Хайде получавам хвостовобия от тъмното. Макар, че думата беше друга, но каза хайде. Хайде да излезем навън, като дойдете. И излястаме. Над тъмните покриви, Среха звезди като дини. Като битие. Мълчахме, протехнали лиши като пилци към квачката с пилците. Като мечета към голямата мечка. Като изпаднали в небето. И тогава тя каза... Скоро става на 30. Знаех. толкова рядко към звездите. Умножихме 30 по 365 и се получи 10 095. ли 10 пъти на звезди. Пъснати нощи. Надя, десетчахе ги Когато дойде тока ти казах, ще угасим лампите. Любов. Всяка вечер да сънуваш жената, до която лежиш. Когато спрат да се опичат, чешмата в кухнята ще капе. На втората година още в хода Павлата изсъхне и те разбраха. Даде им се знак. Тя полудяваше от неговото хърхане и отвратителния му навик да псува като кон. Ех, тя искаше да каже, но всякаш кон е по-обидно. Имаше и други знаци. Пукнатото огледало. Шумовете вкъщи нощите. Котката им. Е. Тя се хвърли от балкона. От деветия етаж. И на третата година точно чешмите започнаха да каплят. Не знам, че вселената се виширява. Задото ние се отричаваме. Все стану в мене се държим, да се мечтаем, че е вече, Ти видиш, че сега спим, като под чергата омблечени. Този ред намисли в месета, че в душа и душа. Към цял и се ландавям, ато са на този ред от мисли. а здравата работ между мечтата, А силата, която ги удържа, О, мала, което ме сънува, тъй както аз сънува него. Ти видиш, че всичко се ти стъпката, не търси стъпка. Понечи жеста на балада. А иде грозно, е тъпо, А здравата любов между нещата А силата, която ги удържа, А онова, което ме сънува Те както аз сънувам него А аз и аз си и тръгвам слава тъпо, И носете да ми си тръгват, пътя И очите ми си тръгват, лъже тъмно И ръцете да ми си тръгват, и не пръсти И дома Гърбам, гърбам С празните ръкави а Здравата любов Между нещата А силата, която ги отдържа. Ало, ало, а Което ме сънува аз сънувам него Очи си Нямам да се видя си нямам аз Да се прегърна Но за си нямам аз Да се изпратя Сега си тръгвам. Става търбълни. Има и... Штрак! Светкавици. Когато е мрак и светкавици, когато вали и светкавици, някой штрак и светкавици. Снимат ни Казвам и снимат ли? Ето сега, малко така. Кой ще е този, който се пише с главната буква? На фотограф не се пише. Всичко вижда, всичко снима. За него са нашите пози, за него са нашите рози, за него е нашето... Зеле, Зеле, Нашите кисели мимики. Като отидем някой ден горе, казвам ви, цял шивот ще разглеждаме снимки. То е между Т и О. Или дявол знае де, но и дяволът не знае. То не е то, за което си мислите. То е нещото в стаята, което ви кара да се обърнете рязко. То е силата, с която пада листът от дървото в кофата с вода и размътва небесата. То. Е толкова малко, с малкото никой не го е виждал, което доказва, че то съществува. Има нещо общо между бръмбарат и Розата и това е ТО. ТО тръгва от някъде, вече не помни началото, трябва да стигне, забрави къде и сега просто пътува. ТО е чезнещо и крехко, половище го се тръгва, но го умира и се стапе в празно ТО. Thank <laughs> you. Има ли някой? Добър вечер на всички! Това е последната нощ. На... Вижте, аз съм. А, стоя тук на улицата. А, не знам кой ме снима. Сигурно е станала грешка. Не знам с какво трябва да ви забавлявам. Добре. А, а, аз сега ще се отпусна. И ще измисля нещо смешно. Минутка само. Да пуснат реклама. Това годишните програми бяха много тъпи. Ами да, тъпи си бяха. Аз като бях малка много исках да вляза в телевизора. Щях да се вмъкна точно докато дават някакъв филм и да се остана завинаги там. Менте. И цял живот с някако менте. Е, не че и вечер. Май стана тъжно за нова година. Аз сега ще взема да измисля. Аз най-тръголовният вид за мъжът де? Не, той е... той е малко мръсен за пред телевизията. А, зна... а, знаете ли, Гоня за двамата еднайчи е, признаци, дето си говоря с корема на майката. И един я вика, ей, какво не е там навън? Как ще е този живот? Изобщо страх е. А другия му обръща Пали ми майката! Съжалявам. Казва ли ти някой? От никой не се е върнал. <съква> е не беше много смешан. Аз даже не знам колко е часът. Може да остават няколко минути до 12. Не знам, да пуснат музика, да дойде президента тука. Не знам до кога трябва да говоря. Честна дума, не знам. А, а само минава тук. Даже не знам какво да кажа. Да поздравя някой. Аз имам една стара леля, ама тя май няма телевизор. Ей, как ще да се радвам, ако можеше да ме види сега. А, сети се за една новогодишна история. Като бях малка, за всяка нова година, пише по едно писмо на дядо Мраз да ми донесе фотоапарат. Имахме един съсед. Който ходеше с такъв фотоапарат с кожена кришка. Много исках същия. И всяка година пиша. И ходя тайно и пускам писмата в почтенската кутия. Без марки, без нищо. Е, не то веднъж ще получи фотоапарат. Получава книги, и топка. Аз обаче искам фотоапарат. Това искам. Сънувам го даже. Започвам да слагам марки по писмата и пак нищо. Това, което много искаш, никога не идва. Обаче не е така. Една зима се останах сама за Нова година. На вратата се чука. Пък никога не съм Отварям. И гледа пред мен, един дядо мраз. Парадата му се беше разлепила, кра, кла, крачолите на панталоните му се виждаха. Вие ли сте, Вика? Тай, тай, аз съм, викам. И той бърка в чувала и вади един фотоапарат в кожена калъвка с презрамка. Същия дето го исках на времето. Подаде го и се замина. Стоях като трезват. Изстичах! да го питам кой го праща, но естествено вече беше заминал. Това го не е чудо. Десет години по-късно. 10 години. По години. Държах го в ръцете си и ми стана толкова криво, ама толкова криво. Седнах и ревах, ревах и не знаеш защо рева. Защо не го получих аз този фотоапарат преди 10 години? За какво ми е сега? Какво да го правя? Нещо, ако не стане както го искаш и когато го искаш, после хич да не става. Най-сега. Цял живот никой не те заглежда. Камо ли да те снима? И паше на нову